السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد حسن من قناة احمد حسن العالمي والنهارده هيكون معنا فيديو جديد إزاي تعمل باسورد متصفح جوجل كروم من الكمبيوتر اول حاجة نخش على جوجل كروم طبعا عشان انا اعمل باسورد هكتب الباسورد دوت خش على الاضافات الإضافات لو الاضافتينه مش عندك انت اتك كده كليك شمال واختر اسهار اختصارات التطبيقات تك عليها خش على السوق وانا هاسيبلك الرابط بتاع الـ بتاع الاضافه اللي انا هاسيبهولك تحت في صندوق الوصف لان عشان انا مضيفه انت تضغط اضافه يلا كروم هنا تك عليها وبعد ما تضيفه هو هيفتح تضغط هنا اهو هيفتح معاك انا هشيله عشان أوريك كل حاجه ازاي انت تعملها اضافه هو يفتح معانا كده بالشكل ده وانت هتعمل هنا الباسورد اللي انت عاوزه هتعمل الباسورد اللى انت عاوزه عايز آه هتكتبه كمان مرة والتكة سىء كده العملية نجحت ب... تمت بنجاح هنعمل انت عاوز بقى تشوف هو عمل ولا لا التكة هنا آه. تعمل الباسورد الباسورد اللي انت عامله وهو فتح معاه كده اكون خلصنا الفيديو ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد واكتبلي اه في الكومنتات تحت انت عاوز الفيديو الجاي يكون عن ايه القناة دي يا جماعة مخصصة للكمبيوتر والموبايل بس ودي القناة للتكنولوجيا بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.